لقد صدى اضرار بالنظره كذلك ويجد اذا كان النظر باختياره لا يجوز له. بعض الناس والعياذ بالله مو باختياره تغلبه العين نسال الله العافيه لما في قلبه من الشر تسبقه العين اين حق لكن اذا كان يختار النظره بعض الناس يستطيع يختارها نسال الله العافيه فلا يعاقب اذا عرف انه يختارها يعاقب حتى قال بعضها العلم اذا عرف بالنظر وانه يوزي الناس بالعين يحبس في محل لا يرى في احد حتى يسمى الناس بشرها نسال الله العافيه اما اذا كان يضر يقتل ويمرض باختياره يقتل ويبرز باختياره فانه يخص منه اذا كان باختياره ان قتل قتل وان آذى آه بشيء عوقب على ذلك واختص منه كما ذكر ذلك خير واحد من العلم نسال الله العافيه الله بعض الناس قد يقع على اختياره بعض الناس ما هو باختياره نسال الله العافيه حدثني من لا اتهم ان شخصا جاء إلى أخر في بلاد من بلاد بلاد الخليج فمر على بيته ونظر في حوش في غنم فتكلم بكلام فإذا هم متسرعة موتا كلها لا الغنم فلما جاء صاحب الغنم سأل أهله ما الأمر؟ قالوا مر علينا فلان وطلع عليها وتكلم كلام هذه الشجار وماتت فقال هنا فذهب الي فانه على راس بيت يبني يا عم البيت مدلاه لغيره فقال انت مره على غنمي فعلت ما فعلت انت مخير اما فيك ولا في العماره فقال لها دعني انزل فنزل من العماره وسقطت العماره هذا شيء عظيم لاهل النظره لهم اشياء خبيثه نسال الله يعني لهم اشياء يفعلونها بعض الاحيان